בואו נחשוב על מצב אחר שבו אנחנו יכולים לבצע מודל עם משוואות דיברציאלות. זה מצב שבו אנחנו לוקחים אובייקט שהוא חם או יותר או קר יותר מהטמפרטורה של החדר, ואנחנו רוצים למדל כמה מהר זה מתחמם או מתקרר. בדרך שאנחנו לחשוב על זה היא הדרך שבא ניוטון חשם על זה, וזה מתואר כחוק הקירום של ניוטון. ו... ומהרבה בחינות זה הגיוני. זה קובע שקצב השינוי של טמפרטורה, צריך להיות פרופורציונלי להבדל בין הטמפרטורה של האובייקט, לבין טמפרטורת החדר. אז בוא נרשום זאת במונחים מתמטיים, אז חוק, חוק ניוטון, לקירור אומר שקצב השינוי של הטמפרטורה, נרשום זאת בעוד גדולת T, ויחס לזמן עוד קטנה T, אמור להיות פרופורציונלי להבדל שבין טמפרטורת האובייקט, לבן טמפרטורת החדר. אז זה תיאור מתמטי של זה. ושוב, זה גיוני. אם משהו הוא הרבה הרבה יותר חם מטמפרטורת החדר, קצב השינוי אמור להיות מאוד גדול, נכון? אמור לראות בדפרטורה באופנה מאיר. אם משהו מאוד מאוד מאוד קר, זה אמור להיות לאט בדפרטורה מאיר. ואם משהו סגור, אם שני הדברים אלו קרובים יחסית אז אז הוא לא יקזב השינוי לא אמור להיות מאוד גדול. כדאי אני יודע דבר אחד אנחנו חושבים את, אוקיי אתם מוברים אם temperatura גבוהה יותר מ temperatura החדר אז אני אומר ליתקארer temperatura שלי ימור עלרדת וירידה בתמperature אמרה מסת את שינוי שלילי מידי אז איזה זה יהיה ארה שלילי במייקרב את של אובייקט שלנו גדולה יותר מ החדר ודרך שבה זה יחוליק רוד כאשר יהיה קי שלילי אם, את לא, אם אתם לאetahemarkים לחשוב με מונחים של k שלילי, אתם פשוט יכולים לשים מינוס כאן, וכעת יהיה לכם k חיובי, וכעת זה עגיוני. אם הדבר שלנו חם יותר, אם יש לזה דפרטור הקבעה יותר από דברטורת החדר, אז זה חיובי. ואז קצב, קצב בשינוי שלנו יהיה יותר שלילי, יקה יותר, ואז הפוך. אם הדברטור של האובייקט שלנו כערה יותר exits, דברטורת החדר, אז הדבר הזה יהיה שלילי, ואז השלילי של, של זה יהיה חיובי. ואז we changes that והדפרטוריה שלנו תעלה. אז בתקווה שזה גם הגיוני עבורכם, והקבוע שלנו כה יכול להיות תלוי ברחום הספציפי של אובייקט, בכמה שטח פנים חשוף לזה, וכל דבר אחר. אבל כעת אנחנו נותנים את זה, בואו נראה אם אנחנו יכולים לפתור את המשוואה הדפרציאלית לפתרון כללי. מומלץ לעצור את הווידאו ולעשות זאת. וניתן רמז, זוהי משוואה דפרציאלית פרידה. אז בהנחה שעשיתם את זאת, כעת נעבור על זה יחד. אז אנו צריכים רק לבצע פה אלגברה. אז כל ה-T וכל הגזרות של ה-T בצד אחד, צריך לומר שכל ה-T הגדולים ולגזרות של ה-T הגדולים בצד אחד, זה יהיה קצת יותר מבלבל, כיוון שיש לנו גם T גדול וגם T קטן, T גדול לטפרטורה וT קטן לזמן, אז מה נראה מסתדר זה? יהיה את כל הדיפרנציאלים של הזמן, גבוהי הזמן בצד השני. Yeah. אז ניתן לחלק שני הצדדים, ב-t גדולה מינוס דברתורות החדר מינוס t גדולה a, uh, תסקרו שזה יהיה קבוע, מבוסס הזה ברתורות החדר, אז uh, הוא אינו משתנה כפוצה של זמן. זה פשוט כזה חדר כזה גדול שהתה שלנו, uh, לא הולכת לחמם את uh, החדר, uh, זו רק הנחה אחת שאנחנו הולכים לבצע. אם אנחנו עושים זאת, אנחנו מחלקים את שני הצדדים בזה, אנחנו נקבל, אז נחלק את שני הצדדים, נעשה זאת בצבע חדש, אם נחלק את שני הצדדים בזה, נקבל 1, אחלה T גדול מינוס TA, ונכפול את שני הזדים בדיפרנציאל הזמן. אז נקבל DT, דיפרנציאל הטמפרטורות שלנו, כפול דיפרנציאל הטמפרטורות שלנו יהיה שווה ל-Cash ל-Li כפול דיפרנציאל הזמן שלנו, ושוב, כדי להפריד את המשתנים, כל מה שעשינו היה לחלק שני צדדים בזה, ולכפול את שני צדדים בזה. כעת, ניתן לבצע אינטגרל לשני צדדים. ראינו את זה כבר לפני, אז נבצע אינטגרל לשני צדדים, והאינטגרל של זה יהיה הלוג הטבעי של הערך המוחלט, של מה שהיה לנו פה מכנה, ואתם יכולים לבצע את החלפת u, נגיד, נגיד ש-u שווה ל-t גדול מינוס ta, אז du יהיה 1 dt, זה חיוני, ניתן לומר שהאינטגרל של 1 חלקי du, זה הערך המוחלט של u, והדבר הזה כאן זה u. אז זהו הלוגו טבעי של הערך המוחלט, של t גדול מינוס ta שווה, שוב, יכולנו לשים קבוע כאן, אבל נסיים אם קבוע בצד ימין, אז פשוט נחבר אותם לקבוע שבצד ימין. אז זה יהיה שווה ל... כאן, זה יהיה kt שלילי, ושוב, יש לנו פה פלוס c. וכאן ניתן להעלות e בחזקת אלו, אז דרך אחרת לעשות זאת, היא שאם e בחזקת זה יהיה כמו הדבר הזה, אז אני ארש... ניטא נרשום זה כמו ארה בוחלט. אני אעשה זה בצבע כחול. ניטא נרשום זה תקרח בוחלט של תיג גדול מנוסטי. אי, שובה לאי, -E. משהו כישר לאי -E. אני תמיד איהושב על צבע ירוק. אז אי e ביחס קדמת מנוס Katie plus C plus C זה כמו פANO TO כמו זה שובה לאי -E ביחס קדמת Katie שלילי. עשינו זאת כבר קודם, kt שלילי כפול e וחזקת c, let's see, ואנחנו יכולים לקרוא לזה קבוע שרירותי אחר, זה נקרא לזה c1, ואנחנו פשוט יכולים לקרוא, לכל הדבר הזה c, אז ניתן שזה c e וחזקת kt שלילי, אז לפחות אנחנו חייבים לודמה למה שעשינו כי כשמידנו אקלוסיוני אני רואה שזה מאוד שונה בין כמה פשוטות טמפרטורה בצד שמאל יש לנו טמפרטורה מינוס טמפרטורה החדר שלנו וכак אנחנו יכולים לעשות כמה דברים אז מדבר, אני אקח מדברים על קוסטה חם משהו שפחות מתר מה טמפרטורה החדר אז נתחיל לדמות אולם שבו T גדול U גדול יותר או שווה לטמפרטורות הסביבה שלנו זה אומר שזה חם או או חם יותר אם אנחנו מתמודדים עם משהו שהוא חם יותר מטמפרטורות החדר הרעיק המחלט יהיה חיובי או הדבר בתוך הרעיק הח navigateが olacak אז אנחנו לא צריכים את הרעיק או שההריעיק המוחלט הזה או אותו דבר כמו זה ניתן להחליף ת rhoi ta 2i יהיה לנו טמפרטורה שלנו ניתן אפילו לכתוב זאת כפוקציה של זמן. אז זה יש שובר לדבר הזה. זה יש שובר ל C E. נעשה? זה במתוח צבעה. C E בחיסכנת מינוס T פלוס T A פלוס T A. כל מה שעשיתי זה אני מניח בתוך ערך החיובי, את הרח המוחלט החירובי, את הרח המוחלט החירובי, זה על רקע שנות התארח, وأضافנו T לשני הצדדים כדי לקבל את זה. אז הדבר הזה כאן יהיה הפתרון הכללי שלנו, במקרה אשר אנו מתחילים עם משהו שהוא חם יותר, מטמפרטורת החדר שלנו, אם אנחנו רוצים להסתכל על מקרה שבו הטמפרטורה קרה יותר, מאשר טמפרטורות החדר, במקרה הזה נגיד ש-T הוא פחות מטמפרטורות החדר שלנו, זה היחמוכלט של T הגדול, הדבר הזה יהיה שלילי, והיחמוכלט של זה יהיה שלילי של זה, והדבר הזה פה יהיה TA שצ應 מינוס T גדול, זה יהיה אותו דבר כמו הערך המוחלט, זה השלילי של השלילי. זה יהיה e בחזקת, בחזקת K שלילי, מינוס K שלילי, פלוס, בעצם בואו נצא את זה כך, T, בחזקת מינוס קי-T, זה שווה לזה, אנחנו מניחים ש-T קטן היא TA, אז כדי לפתור את T גדול, ניתן להוסיף T לשני הצדדים, ולהפחית את, את זה משני הצדדים, אז זה יהיה לכם את T כפוקציה של גדול כפוקציה של T קטן, ש-T שווה, ל... בואו נראה אם זה הולך ככה, זה הולך לשם, זה יהיה לכם TA, T גדול A, קטן מינוס מינוס KT. היי, ביצענו את זה נכון? כן, זה נראה נכון. אז זה מצב שבו יש לכם משהו שעוכר יותר מהשוט רפרטורות החדר. אז הדבר הזה كان הוא יתבסס על של חוק ניוטון לקירור, זה הפתרון הכללי. זה הפתרון הכללי למשוואה הדיפרציאלית הזו. בווידאו הבא נוכל ליישם את זה, כדי למדל באיזה מהירות דבר יכול להתקרר או להתחמם.